V mojom najnovšom ste som pre vás pripravila prehľad testovacích metód. Dozviete sa, keď využiť AB testovanie, eye tracking, rozhovory, card sorting alebo hitmapy, koľko ľudí na takéto testovanie potrebujete a aké dáta a, alebo výstupy dokážete získať pri jednotlivých metodách testovania. Prečítajte si môj článok, ktorý vám pomôže zodpovedať na otázky, ktoré váš web nastoluje a vybežte si správnu metódu testovania.